බුද්ධ ධර්ම සංඝ රත්නාවේ ආශිර්වාද වේවා. ධර්මෝපදේශණයක් පවත්වන ආකාරය. අද සැප්තැම්බර් මාසයේ 2020. කිනෝදෝසේ අපට පොලිස් ස්ථානාධිපති මොම්මාරාණන්තුල මේ මොහොත සම්බන්ධව 1956 වෙනි metadata මණ්ඩල අලුතන අද පොළොත් ඉතිහාසය කොහොමද ආරම්භ වුණේ කියන එක කියන්න අපේ මේ පොළොත් දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් පරිස්ස සම්මත නියම ප්‍රථම අවස්ථාවේ 1829 බෙටානියා මෙටෝවර්කල් පොලිටි මන් විශ්වාස කරලා ඒවා අගුරුලා යන කාලයේ 1829 නම් වර්ෂයේ එපෝර්ටුගල් යාමල අනු 37 ගිය දැන අපේ රැඳේ ලමුදා ජීවිතේ සමාජ ආර්ථික කොරිසියක් පිළිබන්නට කරු පාන ලැබෙන්නේ අපට වාර්තකයේ හේතුව ඉන්නේ විනාසේ 1965 අම්ක 1000 ගන්න ආඥා අපි එකම බැදලා වනේල තවර බැදලා තාමියන්තය 1987 අවුරුදු එනම් සේනාධර කොලිටියේ සේනාධර බෞද්ධ කොලිටියේ එම් පත් වෙනවා විජය උදුරුම වෙන ඒ වගේම මේ Jose Ulger, ynchronroid и эр Chaо кulse прийтиез на слой дерева. illes gratitude. Если вы видите Aside from the policeisti нерегии, то есть это справа средств. Если часть егоfull данных осы, есть попадание значительного пафㅏ substitute для колокольца, а volte у другого layer главномament, у нас මේ අනේ යන්නේ පරිපූර්ණ අපේ ආරක්ෂිත සංවිධාන ඔක්කොම අද බලන්න. ලෝකීය ගැජේ ප්‍රතිසිකේණ වචනය නැතුව මහජන ආරක්ෂාව, මහජන ආරක්ෂාව, මාජනියයි නේබල ආරක්ෂාව, රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ කඩිනම් ක්‍රීමේ මූලික ඉල්ලීම් අපේ රටට සම්බන්ධව ඒ තරඟ තමයි නගරයේ ආරක්ෂාව සඳහා ය닮න්න නියමයි. ಭಾರತයේ අපේ ජනතාව මුම්බේ නගර ද්වාරපාලකෝ හෝති. දුකට කරන සුද්ධ. බුදහාමතු කොමා නවර මෙලා කන දිනා රාම දේනවා. දුදු තුරය අතරේ කැටුරේ ඉඳීම නගරේ තුරුසයෙ පිටතලේ ඇවිදීම බුදු ආනන්දෝ මේක වාක් කරනවා ඉන්ද්‍රියල අමරට සතියලේ මේ උපමා කරනවා සතිමානලේ නෝකේ අවිජ්ජා සම් ධෝමනත් මේ අවිජ්ජා සම් ධෝමනත් බැල මේ ඉන්ද්‍රියපයින් අකුලට අරමුණ දාගෙන ඉන්ද්‍රියපයින් අරමුණට ප්‍රතිකාර කරනවා කියන්නේ කියන දොස් පාදියේ කාර්යය වගේ හදේ කරන්න කියන එක. ඒක උඩ තවත් ඈතට යන්න. තවත් කෙනෙක් ගෙනෙන්නම පරිශේලනා කරන නිලීස් කටයුතු වලදී පරිස්සම දැන් දෙතාලේ පාඩයේ නම නිරෝණය. බානු උමාන් කියන්නේ තන්නේ. බානු උමාන් කියන ආමානු නේසු දව කරා ඉතන නතර වෙන්නේ. නතර වෙනකොට උඩ ඉන්න තැන. ඉන්න තැන ආයතනවල කියලා බලනවා. වෙන පහක තම්හලා ගන්නවා. එහෙම කියල පලින් කියන తీර පෙළවා නගරයකට ආපතිය නගරය කියලා යන්නේ නැහැ නගරේ වටා දී නොන්ද වෙන රැඩවල් දෙකේම අවදීක් යාකා ආයුතිය දෙනතර එතන නොබණක් සම්බුලව සිද්ධ වෙන දැන් ඒ නිසා තමයි නගරාර්ථ තනතුරේදී මේක ඇති කරන්නේ දෙවියර කොළඹ නගරේ කොළඹ පළාතේ විදිහට 1790 වල දී විශ්වේෂිකයක් පස්සේ නගරය දන්නෝ කොටස් වලින් මෙන්න මේ ආකාරයට දාන එක වෙන පාප කරන්නේ කියලා පාළෝනියන් වල ගණාගාරයේ කොටස් 15 තේ තමයි තාම කියන්නේ ඒක 2 3 4 5 කියන්නේ නන්නගේ සූදුර හල්ලල කො පොතලා මැමටු මා නේජයල කරල පත්තගේ කොට එන පොලුසය. ඇ නිසා ඔොටකේට පොලිසිියය හරිට ලකාය ප්‍රථන පොලිසිය මන අන ස. පොලි සතරකේකතු පටෝ ඉඩ පත්ය පොලිසි ස්ථාන අසියයක් පැක්තියෝ ඉල හග මතලස් ටකර මේ මති සාතියන්න මේ සිද සය කන අටසේගන මේ ගෙර එ අටස අතලිසිිපුුණ වස වා පොි සේවය ගැම පක් වැඩර මන පටයි ඉස්තීර වැටු පම එත සට යාත්‍රීක දේවය තමායි ොලිසයට බේතටයන් ගෙවීමේ පනද සහඳයට ඒගලා එ අතසය පරක්තරම්ගැන කොට ප්‍රාජ්‍ය පටකාාලනය බොෝ තැමනට සෑම කැරියෝ වෙනත් මාතලේ කරන්නේ මේවා ආව මිනිස්සු රසන්සන් එදා අධතිය 10 කහනවා එදා අධතිය 11 මානු දෙවෙනිදා උත්තරී නිවුසු වල යන්න සිට වාරේ වල ස්වාංගන ආවුරු සිහගෙන දන්නා දෙයයි. 2යි චක්කබර්තු මනඩා මේ පොලිසිය සාක්ෂි දෙකයි මානියා කියන එක තමයි. ඒ දවදා පෙරේ අලියක්. පොලිස් කාර්යාලයේදී පොර කතා කරා විපස්ස මඩ වඩා ඉදට අපේ පොලිසිය ඩණ්න් නට්ඩි ද්න්ෙ දරිකහ kind abonn ඃtesමප TONER හුණසෙ නෙන්ම නම ඇපෙන් Hayır තෑනෙන්laimා ස numberedහක්ර පमाන් වැඩිපාර ැ එනවා පதන වැටිපාරर மමலගේ මඩිතාார் අපි 71.5% ඇතැම් 978% මේ දක්වා කොතරම් වරිංගලකාරයලා ආයතනීය මියෙලිලා දෙනවාද 3000 නවසියක් අතිල දෙනවා හරියටම ගන්න බෑ අද දවසේදීකොට 3000 යුද්ධේ කිමා වෙන 3000 ආර්ථික ආඥා කියන ලබාය යන්ත අපගේ උන්වන් ආනන්දාලවල දේවාව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරු මේයෙයි මෙන්න මේක තමයි හේතුතරාන්නේ මොකද මේ ලොල්ලපදි තමයි රදිරාකවන්නේ කොළින් නේද හරයක් අවුල් බැටි සමාජයේ බරුන් අහන්නේ කවුද මේ බ්‍රහ්මවරයයන්ට නිපර්තිපාව පවවන දෙය පාණ්ඩණයා දෙයවානි දෙයන නෝ ආයු දෙයනගේ පායෝ මෝදා දෙයක්ද ම ආගම පල්තනේ කාර්ය මුක්ද්ද පොලිසිය කාර්ය මුක්ද්ද පාසලේ ਤੋਂ ਮੇ ਨਾਮੁਰ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਤੂ ਦੇ ਸਮਾਵੇ ਕ੍ਰੀਮੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇ ਸਾਹ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਤੂ ਦੇ ਨਾਮਰੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਤੂ ਦੇ ਨਾਮਰੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵਾਰਤਵਾ ඒක ඔසවා දෙන කාගේ භාරය පැවති ඉන්නේ මේ ආයතන මහායික තුරයි හරියට ඒව නැත්නම් ජාතිය ප්‍රපාතයට යනවා. وبالتالي මුතුමනි අපේ සාගරීය சகோதர මේකා තුමනි විශ්වාස කර ලේ පුංචි පතාවක් දෙනා එතත් පහ වෙනවා පන්සලක් තියෙයි ඒ පන්සල නග හේනක් තියෙයි හේන සුපෞරුවුනේ මෙසුපෞරුවුන් හරකට හවකට නේද හවකට නේද හවදුනේ නෝමිගේ දානෑවට පොළොවිදානමානවට ඒක වරක් තියනවා උනේ themes are becoming very relevant by the signs and your results." We have a viced gathering of with him family, one year they <Sanly> will <Sanly> be small ආරම්භයේ සිටම මම ආශා කරන්නේ කටිනු බෙදවිත් වගනේ තමයි වැඩ සම්පූර්ණ හැකුණා බුදුන් වැඩේවා උඹයන් කාලේ ඉති දiamo නම වෙන්නේ කරුණාව මෛත්‍රිය මුනිදා උපේක්ෂාව හෙන්න තිබිච්ච 타이මරි ප්‍රමයන් ගැලරිම් අපේ ආයතන නෙමෙයි එනිදෝන වෙලියෝ වෙලාවට ඔගడే ඉන්න ගත්තා ඒ නිසා අපි හෝම් පැකට් අපේ ගයි භාරය හරියටම දැන නැත අපේ බේය අර සෞඛ්‍ය රාජ්‍යයේ ඉන්න ආරක්‍ෂකයන් හරි අමා බැලු කේත සංස්ථානයේම මරවල දුරේ වල අහලා වඩා අදට ගිනු මේ දෙතන එල් කවරයකට පුදුම අහසක් දැක්කේ මේක තාගේ නදීන ඔබතුමාන්ට මතකයි ආසියාවේ ප්‍රථම නොබෙල් ත්‍යාගය දිනූ බෙන්ගාලියානු පුද්ගල takut na tantang tuwa අමතක වෙනවා તમારેලා takut ටමande ගීතන් දිලි කෝටි ඇලිපත්. ඥානන් දිලි අර වගේ දෙයක් තියෙනවා. අත. මේ මේ කිටසංකාරය දුසා නෝරේයි සිසුනේ නබරට නීව නිසයි යොදේම. එහාට චිත්ති විලෝර කියන භාවය ගියේ එතරා යාච්ඤේ ඉන්නා උඩaula එන මොහොතක් ඉරපසලේ පෙරේ වල බල කරේලා නගරල පා දෙතර ඔරොත්වට දෙවියන් වහන්සේ දේනෝ මහසී පවුනගේ මාරාගේ අම්ම නතර කර ඔලොත්ව කටිදියාලා ඔලොත්ව ඇදගෙන ගිච්ඡා සේ ඕ මෙච්චර උදේ ගෙහිලා මෙච්චර මහන්සි වෙලා මගේ ඔළුව පුරව ගන්න මට ලැබුණේ නැහැ. මං ගෙදර උදී අද ඉති අතන කාණේදී ෆ්‍රයි මම යනවා. අද දිනකවද හෙට දිනේ යමගේ ඔළුව පුරව ගන්න. මම පාත දින ලයි ලයි මාර්ගක වැස මොහුලා මොහු බල්ලා ඇලි වියක් දෙයිනේ නගා කන යාත්‍කයෙන් යන්නත් ඉන්න තවදින් කරනවා යාත්‍කා අතේ ඉස්සේ දැන් මොකද කරා තාත ගන්නෙවත් නැහැ යාත්‍කේ ඇයි බලන්න කරන්න දෙයක් නැහැ ඔලොක්වට අතදා අතදා අතදා අර අත අල්ල උනේ අර කන් මේ කන් වත් පහයි කියන එයා මියා ඒක දෙස බලලා සිනා මෙලා ක්‍රියා කරනේ යාලේ කියයි ඉස්සතින් දැන් යනවා සතුටුම ගලනී මොහොත ලැබුණේ කියලා. දවදේ වේලාව මුලතන රෑ වෙනා අඳුරකට ආවලා තේරදා ඒක ආරෝපුව හරලා ඒදාටම ඔච්චරක් හදිලියම ආකද බල බල මාතෘකාවක් තියෙනවා. හිම බලනකොට තම උදේ තામ උඩා වියේ ප්‍රම ප්‍රම රක්තරන් වේතක වේලෙ තුරු ඒත වියේ උඩා වියේ ඒකට සමාන රක්තරන් වේතක මෙහෙම හම් වෙනවා දැන් යාත්‍කයටයියි විදුලි සමරණ පරිිතත වුන බා නිපිතත වත් කියන මොකද අනේ මම වගේ මොලේ ආරෙල්ල පොයනම් මාගේ වලව්වේ දෙවියන් කොහොමද කියලා දුන්නා මට ඇයි මේ වගේ රත්තරන් ගියන්නේ හම්බ වෙන්නේ කියලා යාච්ඤා කළා සුසුම් හෙලනවා මට ඒකුනිකක් පාළු නෑ නේද ඒ Myanmar postponed år වWAN Apr referrals worden?Applause покаж息аци構 happiest.. چ아아.. integra Interestingly.. нуться learn.. kita clinicians arrangize.. nerUSTIN.. Aladdin.. Fifth..hale.. 절대 36..6..7.. zou.. چel rer affinity.. 47..6.. Förbek..6.. chutap.. හ෣ිෝෙසා හඳි, බෙනාසිිංු ලුැදුනව,叔 Arkоз Have Hubble report, If you dan Armenian through decidiment law�, you should have remembered ouruits scriptures as your documents Then just as one Hindi God in sintom book ඒ වාහන නාන තුරින් දාරා ගෙන එම් ආයතනියට ගියා ඉබෙන්නාල් පානින් නැත්තන්ගේ බඩුලා හලන ඉවතී මෙල් මෝරෝ තරම් කරවා මෙහි එකම නේද බලන්න පෙරහැර විහා පෙරහැර යා කවුද ඒක බලන්න මම අම්මේ ගාලු මෝල් ප්‍රාකාර වලින් ඒද මම සමත්යේ කියන්නේ මාල් පාඩ පසුබිමත් ඇයිද කියලා අපි. ඒ කියන්නේ රත් පැහැක පසුබිම ඇතුලේ තිබෙන්න යනවා කියලා තියෙනවා. නැත්නම් සුදු පානු වගේ යම් කිසි දෙයක් වෙන්න ලදීනවා. ඒ වගේම හැටේදී විලයක් වෙන්න ලදීනවා. ඊට පිටත් නිල් පාට බව කියලා කියනවා. Krussram, κα нормcul mesma, e decorationיטing, 善治 temporarily seallit回去, uncannynant to a comunidad or d imminence, caminho veten. Uma second وهko diener positiva, na cúäche jaguar osita e integrantes, na空 of maniaкам. Chatechke ovo latiníkunde, use itinigl seatruans Esteanismus Samm Landus, Fragotcies Prajana Narvaati ber මේකත් પ્રાપ્ત වෙනවා විරාහි නදීපක්. එරාහි නදීපක් වෙන විල එමණ කියන ධර්ම චක්‍රයේ අනුකූලව ගමන් කරන. යන් නොන රොප සීමවක් වෙන වැඩක් වෙනවා මගර අද ධර්ම කර්ම කරන්නේ නැහැ. නීතියේ ඒ තාජාරට පිටි ගියවොත අයිතාගේ. ඒ වගේම හොර බලරි වරිමරට සත්‍ය රාජ්‍යෝකයේ සත්‍යය අරගෙන සත්‍යය අරගෙන පාඩයක් විහිින යන ළඟන තාවුමා වේලක් තවචාරි යොදාගෙන මේ මාතැනට මයි කරන්නේ ජීව රෙකම මේ ඉන්නේ චල ස්වරේ පෙන්නන සිතුවිලි ලොකු දෙයාලේ වලක්වා ගන්නත් ඇති කර ගන්නත් මේ වට කරාන බවයි ඒ ලාන්මල සංකේතවත් කරන මේකේ කවුද කියනවා අඩක් තියන පොදු එයාගේ තියෙන්නේ මහතුතු අපේ හො ඇ්ම සිමටිම be glued village iachild 도 άλ望 hidden鎏 හික සිණයකෑ ේෙෝෝ slic corr ුැ සිගියක‍මි අොිටමි Thats ඔැමැටව nous සියාිට් දවැයාසම Ital existing als b stiff nieuү෾ැ ඓරිලිරහ Sedanou extends jawbased啦 undattle districtsutet estable,因为 khu豁一 hav shed දෂලා ගටලියි මිය, අිගේ ලන් අහි,ඟරදා එෙන්දා්ර ආapplause නිණැන්ගතිදොත්ම, ලක පවෂ පවාි එේ හැලණා කහා realised නෙ arthkea, කික ඔබWAN seems noget, ඎරටණා කගෂ්තණිජ හිකය එකකට අරගෙන යනවා සාමයේ දුරු දෙකියද ඔබකට කණීක කරගන්න සාන්තියද වේවා ඒකේ වෙනුවෙන් පත්මාලි සංකේතණී මානෝසලනේ ජීදාරා කරන ඔබ ඔබත් වැඩ වර්ණ ජලදේවා දේ දෙකකටම ජලදේවා ප්‍රාණක්‍රී මේ වැඩේ වයි කියන්නේ මනර මෙවට තියෙන්නේ අහන්න මතුව මෙවැනි जांगම දුර සන तो ල वीडियो नेතල गेෙන්වාගැන මටठा වශ්‍යන දුරට ने्य අපේ य ningaliලිකා विදක්ුණ පසිन තියෙනसााइ ප होබला बල් සලකර සතිිය ප්‍රගත්තාහම ඔබට අවස්ताාව हो එනම් මට හැතුව वීडियो නරමला අවසාने සකै बටි කබला बල් සල බला लाइ करලා යන්න අ कहाම පැවැ